Eduskunnan kirjasto toivottaa kaikille. Oikein hyvää joulaa ja onnellista uutta vuotta. Rikstausbiblioteekit on skatalgut on orgot nyt or. The Library of Parliament wishes you all Merry Christmas and Happy New Year!